السلام علیکم سوار کے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم آپ کو چار سدا میں لاہوری ناشتہ یعنی بونگ پائے کے بارے میں بتائیں گے یہاں پہ انعام اللہ خان صاحب کے پیف بونگ پائے بڑے مشہور ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان بابا جی کی دودھ پتی بہت ہی مشہور ہے اس دودھ پتی کا راز ایک تو یہ لکڑیوں کے اوپر پکائی جاتی ہے اور دوسرا اس میں چینی اور لاچی کا ٹیسٹ آتا ہے آئیں ہمارے ساتھ لوہری ناشتے کی یہ دیسی قسم جسے ہم لوگ پی فونگ پائے کہتے ہیں وہ انجوائے کریں